про ситуацію на Бахмутському напрямку, про яку динаміку бойових дій зараз можна сказати. Знаю, що складаємо в український Чорнозем там і вагнерівці, і в ті умовні елітні підрозділи, які там є, десантники, які їм допомагають. Але яких масштабів критична ситуація? Ну я кажу, дякувати Богу, ми складаємо всі, всіх російських ворогів, наш Чорнозем. Ситуація на Бахмутському напрямку залишається критично важкою. Ворог ні на хвилину не перестає здійснювати артилерійські обстріли переднього краю наших позицій, підрозділів Сили Свободи та інших підрозділів Національної гвардії та Збройних сил України. Постійно веде розвідку переднього краю наших позицій. Також залишається великою проблемою у ворога. Це система зв'язку, яка не дає змогу правильно і вчасно керувати і своїми підрозділями, тому що наскільки ми маємо інформацію, на в нашій смузі відповідальності знаходяться регулярні війська. Це бригади, десантно штурмова бригада, якоїсь з ну, сили Російської Федерації, також частина підрозділів Вагнера. І ще один якісь там інший підрозділ відповідно, це три різних підрозділи під трьома різними командуваннями. І коли відсут є проблеми з зв'язком, які спостерігаються вже там протягом декількох днів, це все ускладнює саму, сам процес управління цими підрозділами, взаємодію між ними. 에, ну, так але, пане Михайло, дозвольте я поточню. Я так розумію, що, так. та, навіть нехай вони з числа так званих елітних, але самі підрозділи і самі склад – це фактично збірна солянка, тому що там, а, я так розумію, вже давно не ті а, потужні кадрові якісь офіцери, якими Росія могла пишатися, а це фактично свіжо мобілізовані люди, яких до них приєднали, які, очевидно, не дуже петрають щось у військовій справі. Ну, давайте припустимо так, що в Росії взагалі навряд чи мала чимось там пишатись, тому що це, швидше всього, була велика картинка для цілого світу, що вони там мега потужні, мега все мають і все інше. Тарає Так, ви правильно на даний момент, так, тарає армія, невідомо чого. Але на даний момент, так, там вже збірна селянка, тому що їхні підрозділи і частини понесли великі втрати, тому вони них по-любому було поповнення, а поповнення відповідно йде не з найкращих кадрів, тому так, там велика селянка. Приміні, а також маю проблеми в нестачі боєприпасів до артилерії. А також ми е, зауважили, тому що наші хлопці стоять навісні, там 100-150 кроків від е, їхнього переднього краю. У нас є позиції. І цієї ночі ми чули е, дані військовослужбовців Російської Федерації, роз'їжджали там п'яні на машині чи на мотоциклі. Тобто, їм дуже весело, дисципліни немає, відповідно, це все йде нам на руку, і ми розуміємо, який реальний стан російських Збройних Сил, чи, хто там, чи Вагнера, чи інші, якісь підрозділи. Пане Михайло, водночас я знаю від військових, які також працюють на цьому напрямку, що Росія почала активніше застосовувати так звані плануючі, чи то керовані бомби, які важать настільки багато, що... Фактично, коли потрапляють на якусь багатоповерхівку, руйнують її повністю вщент, і ми це зараз, і генерал Сирський говорить про те, що це такий собі сирійський варіант е, війни. Е, наскільки масово, направду, ворог вдається до такої техніки, до такої зброї? Ну він дається, але це більше фокусуються такі удари на містах, тому що там є багатоповерхові будинки, там є більше підвальних приміщень, які можуть наші війська тимчасово укритись. Тому ворог здійснює такі удари безпосередньо на міста. По наших позиціях ми знаходимося на флангу бахмутського напрямку, ворог веде артилерійський обстріл, мінометні а також обстріли за АГС, але вони не досить успішні, тому що ми нормально маємо фортифікаційні споруди і маємо нормальне укріплення. А в свою чергу ворог готує, готував вже першу лінію оборони, другу лінію оборони і закінчує готувати третю лінію оборони. Вони досить сильно бояться нашого контрнаступу, хоча невідомо, які саме підрозділи і на якому напрямку фронту буде здійснений контрнаступ, але вони цього бояться, тому що ми маємо радіоперехоплення, їхні де вони постійно про це говорять і очікують контрнаступу сил оборони України Також... ну, це вони роблять дуже правильно це... що вони очікують нехай би я останок пане Михайло, бо знаю що маю вас відпускати ну раз ви на флангах то скажіть наступне Пригожин власне він же поставив собі за мету взяти фактично Бахмут, бо це буде єдиною його, якщо буде його якимось успіхом у цій війні. Скажіть, був сценарій взяти, зробити фактично з Бахмута котел, взяти його в кліщі по флангах, виколи на флангах. Скажіть, наскільки реалістичний, що цей сценарій для російського окупанта? На даний момент цей сценарій не має ніякого розвитку, тому що флаги настільки добре укріплені, що ворог просто на все не пройде через наші фланг. Відповідно, ніякого котла міста Бахмута не буде, і наші військовослужбовці не будуть в ніякому котлі. От така ситуація на даний момент.